У Запоріжжі законсервували будинок, зруйнований російською ракетою. Роботи на вулиці Сталиварів-16 тривали близько трьох тижнів, розповіла прес-секретарка комунального підприємства запоріжж сервіс Лідія Гвілава. На початку квітня робочі стали до виконання цього завдання. Вони розібрали пошкоджені конструкції, вивезли сміття, підготували будівельні майданчики для виконання робіт. І Власне, розпочали зведення конструкції захисної. Загальна площа захисної конструкції 600 квадратних метрів. На її зведення витратили понад 11 кубічних метрів деревини та півтори тисячі кубічних метрів плівки, зазначила Лідія Гвілава. Ти розумієш, що твої друзі, тут сусіди, вони погибли, і це все Ну як журний чоловік під табо. Ти розумієш, що твої друзі тут, сусіди, вони загинули, і це все як оголена людина перед тобою стоїть, і ти проходиш повз. І я вважаю, що ми, звісно, довго чекали. І раптом пішов процес. Коли почали роботи, був сильний вітер, і оці плівки почало зривати. Так хвилинку, це вітер. А якщо там пальцем проколоти? Я не знаю, в чому суть цієї консервації. Хайде дощ, посмотрим. Піде дощ і подивимося. Сказали, що, коли все це завершиться, цей під'їзд будуть відбудовувати. Нещодавно на сесії міськради було прийнято рішення про його подальше відновлення, і оця захисна конструкція, яку Запорізький репсервіс збудував вона до початку тих відновлюваних робіт має захистити зруйновану частину будинку від можливих зовнішніх впливів і спричинених цим Ушкоджень. Це не наша ідея технічна. Працюємо згідно з протокольним дорученням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому ми не розробляли технологію як таку. Ми виконуємо завдання. Скільки воно... Може простоїти рік, чи два, чи три, ми не можемо сказати. Нагадаємо, торік, 6 жовтня, ворог атакував Запоріжжя сімома ракетами. Снаряди влучили, зокрема, у житлові будинки на проспекті Соборному та вулиці Сталиварів. Наслідок цього загинуло 20 людей, а 14 дістали поранень.